Зашиті ОСБ-плитами вікна, пошкоджені двері та будівельне сміття на подвір'ї. Після руйнувань, спричинених російськими обстрілами, Очаківську лікарню відновлюють волонтери та комунальники. Станом на 12 січня закладу потрібно приблизно 180 вікон, говорить головна лікарка Ольга Степанова. «Наша лікарня попала під обстріл і ми отримали руйнування, споруди були в нас не зруйновані, але в нас дуже багато зруйнованих вікон. Приїжджали дві організації, три організації з Миколаєва, будівельні організації, які мають опит вже в цій роботі. На допомогу закладу також приїхала команда Добробату. Волонтер Володимир, задіяний в роботі організації, вже півтора місяці. Дізнався про неї випадково – з інтернету. Говорить, це його перший будівельний досвід. Я до цього жив у селі. Село Трудолюбов, Коснєрівського району. Був під окупацією місяць, потім отут переїхав сюди до дочки жити. А в селі чим я займався? Землею, як і всі. Складніше всього бачити оце вовсе». Чоловік розповідає, росіяни захопили його село на початку березня. «Сказали, що орки шукають родственників чи знайомих, ті, хто були в АТО. А мене син служив в АТО. І я просто зібрався, узнав, куди можна проїхати. І все, і полями ми, виїхали на Ніколаїв. Крім Володимира в лікарні працюють шість людей з його команди. Головна мотивація – допомагати усім, хто цього потребує найбільше, каже волонтер Юрій Осіпов. Зашиваємо вікна, зашиваємо двері, зупиняємо старі двері, які були вибиті волною. Ми їх ставимо обратно, настраюємо замки. Соответственно, е, проходимо по кабінетам, дивимося, де треба які там участки підбити, підкрутити. Тільки що був на криші, тобто вбрали кілька течей, є осколок, у мене вона, вона є, є відео, там осколок То тобто просто небольша дирка, так скажемо, десь за тиждень вона просто дасть ну, тобі, серйозні проблеми». Будівельними матеріалами з Добробатівцями поділилися працівники «Червоного Хреста», які також були задіяні у відновленні лікарні. За день волонтери Добробату зашили ОСБ плитами та плівкою 25 вікон. Запінили отвори, полагодили сім дверей, накрили листами 20 квадратних метрів даху, відремонтували вісім дверних замків. Та роботи ще вдосталь, кажуть будівельники, тому в планах і надалі допомагати Очаківській лікарні та відновлювати Миколаївщину. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.